Відділення трансфузіології у Смілянській багатопрофільній лікарні імені Софії Бобринської – одне з найкращих в області. Навантаження на нього дуже велике. І в перспективі воно буде лише збільшуватись. Свою допомогу в оснащенні відділення переливання крові новим обладнанням запропонували представники громадської організації «Ротарі-клуб». Нині вже доставлено два операційних крісла, два низькотемпературних холодильника та центрифуга з охолоджувачем. Спочатку масштабного вторгнення на територію України, наша співпраця із Ротарі-клубом, скажімо так, оживилася, відновилася і вони нас дуже багато в чому підтримують. Вони нам е, доставили автомобіль для транспортування хворих, це було в цьому році влітку. Зараз ми отримали дуже дороговартісне обладнання для нашого відділення трансфузіології, тому що обладнання у відділенні вже морально застаріли і нам потрібно було його оновити. Ми отримали дві камери, ми отримали сучаснішу з оголочувачами центрифугу, ми отримали операційні крісла, також ми отримали від «Ротарі-клуба» і два генератори. Генератор потужністю 20 кВт і 10 кВт. Ми маємо вже 100 квт генератор, але для того, щоб могли нормально працювати всі наші підрозділи, ми звернулися за допомогою і ми просто безмежно вдячні керівництву ротарі клубу, що вони до нас дослухалися і нас підтримали. Відділення переливання крові наше одне із кращих в області. Ми тісно співпрацюємо з обласною станцією переливання крові. В цьому році, по порівнянні з минулим роком, кількість заборів крові у нас в два рази зросла. Ми маємо 280 штатних донорів. І люди, коли ми запрошуємо скажімо так, здати кров, нам не відмовляють і навіть приходять і самі пропонують здати кров. За 2022 рік ми заготовили майже 500 літрів крові, розділено було на плазму і на ЕРМАСу, і проблем із забором крові, із зберіганням крові у нас немає. Але, але враховуючи, що потужності зросли, потреби в препаратах крові зросли, нам це обладнання ну просто вкрай необхідне і ми просто це цінний, цінний, скажіть, дуже цінна допомога для нас. Наразі відділення трансфузіології тимчасово не функціонує, тривають ремонтні роботи. Тож відкриє свої двері воно вже в оновленому вигляді і зовні, і технічно. Знаючи вже, що нам мають доставити обладнання, ми вирішили, що під нове обладнання нам треба привести в порядок наші приміщення, тому ми зараз розпочали ремонтні роботи операційної зали. Ну і так потихеньку будемо рухатися для того, щоб вже нове обладнання змонтувати в новому приміщенні, ну, відремонтованому приміщенні, скажімо так. Генератори, один генератор уже установлений, він уже працює, він забезпечує роботу життєво важливих підрозділів, операційного блоку, реанімації, пологових залів і відділення трансфузіології, підключені холодильні камери. От. Інший, інший 20-киловатний генератор у нас Стоїть поки що на площадочці, і ми ну, потрібно виготовити кошториси, і вже заключити договори, і почати монтаж площадки, і ну, накриття. Ну, в общем, змонтувати все для того, щоб встановити і інший генератор, і вже він теж підключився і почав працювати тому, що все надане партнерами ротарійської спільноти, доставлено у лікувальний заклад, приїхали переконатися і представники «Ротарі» клубу «Чаркаси». Цього разу завітав і голова громадського об'єднання «Ротарі Інтернейшнл». Фактично я і керівник роторів в Україні маю up ну, постійно актуальну інформацію про всі проблеми в будь-якій точці. Я просто постійно, я от, позавчора був в Харкові, зараз в Черкасах. після після-завтра буду вже в Ужгороді. Я, так скажу, дивлюсь, намагаюся це все вивчати, дивитися і направляти ці ресурси. Тобто, перед тим, як ми обладнання для переливання, воля мені чудово пояснила, все, тобто, вже в рішення приймалося в керівництві дистрикту, на ну, такі проєкти, підтримка. Звичайно, це було для мене, очевидно, потреба, і тут ніяких запитань не було, ми підтримали, і цю проплату тоді вона пройшла. Так, то, як ви бачите, це командна робота, да, да, я я сказать, робота. Логіч, наша лекаря, команда лікарів да. і команда лікарів, які швидко саму цінну інформацію, актуальну. Ну, в Україні в півтори тисячі лікарів, 66 клубів і всі такого рівня, які вже мають свої бізнеси, або заслужені лікарі, або якісь, ну, от, якщо така команда врубається в роботу по ліквідації, по допомозі, Тобто в перші дні війни, звичайно, весь свій транспорт кинули, всі свої гроші, склади безкоштовно повіддавали, щоб це запрацювало. Зараз у нас вже розвинута система гуманітарних хабів, де отримують продукти люди і складів. Для цього всього вона вже мережа. І ми зараз більше як сервісна, така по доставці всяких потрібних речей для інших гометарних місій, які нам дають, а ми вже доставляємо для людей. Ну і паралельно, звичайно, з медичними закладами, зі всіх Більше 500 лікарень, просто у нас в базі да, даних, і напряму з керівниками, з лікарями, які наші колеги і військові зараз під час цієї війни, військові медики знову з 14, 15, 16 року, і е, в лікарнях уповнених надають допомогу, тому ми маємо з свіжих перших років інформацію про найнагальніші потреби. З Ротарі-клубом лікарня імені Софії Бобранської співпрацює з 2007 року, а нині дякують всім, хто долучається до такої масштабної підтримки лікувальних закладів. За все дуже вдячні, а відділення транспозіології, ну просто там обладнання вже було морально застарілим, скажімо так, да? і можливості, завжди купуємо щось, щось, відділення переливання завжди трошки так в стороні, наче було. А це ми вам, звичайно, безмежно вдячні, тому що це сучасніша центрифуга. Камери, у нас вже камери, ну скажімо так, старенькі, і враховуючи, що вони температуру до мінус 20 да, тримають. 35. Це нові ці, що ми отримали, тільки що отримали. А це ну, зменшує термін, термін, термін, термін зберігання просто препаратів крові зменшує. Тому і камери, і центри пуга, у нас одне. Ну, ми не можемо вам зараз показати, тому що ми почали ремонт операційний. То ту, ту реакцію, яку ми отримуємо от е, працівників е, цього закладу, і нас теж надихає на те, щоб в принципі, шукати можливості для того, щоб е, ті питання, які потребує цей колектив, допомагати вирішувати і будемо допомагати майбутньому. Віктор е, Смілянин Костя Заріцький, це член нашого ротарі клубу який так, теж так. опікується проблематикою цього регіону, міста і тих закладів, які знаходяться в місті Сміли. І безпосередньо він – це перший, хто сигналізує за потреби в цьому регіоні. Потреб і у цього лікувального закладу, і в інших наразі дуже багато. Адже і людей, що потребують невідкладної медичної допомоги, весь час збільшується. Дуже багато. У нас переповнені відділення. Лікарня на 142 ліжка, але наразі доставляємо і ліжка додаткові, доставляємо і пушетки. І станом на сьогоднішній день у нас 164, 164 пацієнта. Соматичні хвороби наших захисників теж у нас лікується і достатня кількість. Так що працюємо потужність, потужність ну, інтенсивно, інтенсивно працюємо, тому що вільних ліжок немає і лікарі нагружені. Поліклініка гарно працює, теж ми проводимо огляди і нашим захисникам, звичайно, і за зверненнями за амбулаторними працюємо. Ротарійці робота є, ми не страждаємо без, без Ні, дуже, дуже, дуже насичено. Ротарійці запевняють, зараз такий час, що вони лише ще більше згуртовуються для допомоги постраждалим від війни. Наполегливо працюють їх українські осередки, і масштабно включаються в цю роботу закордонні члени ротарій клубів. Україна має вистояти.